Child from Sindukamore Tiranyava Moro tue ruban mama lokata hadwe harina kabana be munata uh hadwe -huh. voya burkola kiruata bala nethi konigane kasthi lagana madure konigane kasthi lagana madure langkavodi mammera ke tere dilan thamun me mang me ratri ye ran khanar maro mama tirku na male manghavi tin nai beti u betu me bajaré voy rupe ta upama na wanna load the scene utter asha vela mujhe un ma sabela ki bas lagne de na ki natura hoya sutu moolanu fi sada lagne la bela natura bat hoya thatha na ki elanka wadai la sari baila raja gana kiya ne anka wadai la gena boli bestiya baila baling rata hollu baila champiya elanka wadai la gena boli bestiya baila baling rata hollu baila champiya එදා දුන්න පින්තූරය ගෙදර පිටියේ කම් කරලා එළුවෙන ඒක පිටියේ තෝණකටරිණ ඉස්සර මගදී හමු වෙලා ගැබ මන්සිනා දැන් නැ බුන දික් වෙලා මිලු කුල් වගේ ලස්සන දැස හොරබලා එයන්ne මොකද අපට gasලා තෝණකටරිණ ඉස්සර මගදී හමු වෙලා ගැබ මන්සිනා දැන් නැ බුන දික් වෙලා මිලු කුල් වගේ ලස්සන දැස හොරබලා එයන්ne Angadi kamalu geranava Ena chena de mare aranale Watigikisenaga pirinava Oya ananawa oya gi asathu wenawa A hopefully දෙකේ හොරම මොසොත් බාගෙන යනවා මොබ මොබ බා අලවිරෝදන නිති රීනම නම හේම යෝ හිලුවතුලා සවද ගලයියි තලවෙන් ආයේ පරණ භූමදා වහිත වේග ඔය කවිල් ඒ පාවලා මේව මතකලස tum hi ho pe tum hi ho dil ne bola mudalay rakhwa thi kya doob gaya atka surag mein yeh bega mein nai hone samay mat hooge aage aur prem mein log ke 재미 <muchas>